هل يجوز إذا مر رجل بنساء أن يسلم عليهن أم لا؟ نعم، النبي سلم على النساء وسلم عليهن، والوبيد كما سمعتم في ندوة، فإذا سلم عليهن قال السلام عليكم، فعليهن يقولوا عليكم السلام، وإن كانوا كن بعيدات أشار بيده وسلم ليفهموا، وهكذا غيرهم من الرجال إذا بعدوا أو في محل إخشاء لا يسمعوه يسلم ويشير